السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة على, شقة على نادي الصيد مباشرة شقة مساحتها 450 متر تمام الدور التاني الفيو على النادي هنبدأ الأول بالريسبشن طبعا زي ما احنا ما شايفين التشطيب كل الاسقف جيبسون بورد تكييف اير سنتر مركزي تكييف كله مركزي كمان طبعا زي ما احنا ما شايفين التوضيب شغل كلاسيك بس شغل عالي جدا يعني الريسبشن مهول يعني الريسبشن كله الفيو على النادي ده عندنا الطراز وميزه ان كل الامونتان اللي هو جامبو معمول دبل جلاس فعزل للصوت بس هنطلع معاكم طبعا شايفين الفيو كله على النادي المعانى. ادي ده طبعا الريسبشن في عندنا هنا باب بيودي للمطبخ. بس المطبخ علشان اللمبة اللي فوق دي مطفية. بردك تكييف مركزي في المطبخ والغاز داخله دي مساحه المطبخ مساحه المطبخ كبيره يعني هنرجع تاني من الطرقه خش على يدنا الشمال هنا باب المطبخ الثاني بحيث باب يدخل من الريسبشن وباب يدخل من عند باب الشقه الغرفة دي غرفة المربية ده حمام المربية وبرضك واصل له الغاز ودي الغرفة بعد كده بنرجع لباب الشقه تاني ونخش على حمام الضيوف الاول في الطرقه ونزيد الحمام من جوه في طبعا حوض غسيل بره غير حوض الحمام وزير الخوض طبعا شايفين الشغل بالكامل هنا الباب ده باب السلم الطوارئ بعد كده بنلاقي باب بيفصل الغرف عن الريسبشن هنخش هنا اول غرفه على يدنا اليمين الغرفه المصدر فيها كابينه شاور ودي الغرفة المصدر الغرفة مساحتها كبيرة، الميزة طبعا مساحة احنا الشقة بنقول 450 متر عندنا فيها أربع غرف مقفولة فيها غرفة مربية بحمامها فيها غرفة ماستر فيها حمام يخدم الثلاث غرف وفيها حمام للضيوف فبنتكلم في مساحة الريسبشن عندنا حوالي خمس قطع لست قطع طبعا دي الأسقف بتاعت الطرقه هنخش على الغرفه الثانيه وبعد كده نخش الغرفه الثالثه بعد كده عندنا الغرفة الرابعة نطلع من الغرفة الرابعة هنلاقي الحمام اللي بيخدم الثلاث غرف وشي بردك اللي هو الشاور في الكابينه طبعاً نرجع تاني. ده حمام دي وزي ما قلنا. ودي للريسبشن لو عجبكم الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. واللايك على قد ما نقدر ان شاء الله. بِإِذْنِ الله. ونتمنى يكون الفيديو حزق اعجابكم وانتظروا ان شاء الله فيديوهات معانا جديدة ان شاء الله. بِإِذْنِ الله. لعمارة جديدة بالمناسبة وليها حصه في الجراج وليها حصه في الارض السلام عليكم ورحمه الله وبركاته